Ikke glem like på våre nye interessante videoer. Pår er du så å klikke på abonneer Vi legger ut nye videoer hver mer informasjon, sjekk beskrivelsen under video. De beskrivers näden for for linke till nettbediken var på du kan j köpe reservedelen. Hjälp oss op i bedre. Leg je hem en kommentaar. produco på. Skriv i kommentarfältet hvis videoen var nyttig. Følg oss på sosiale medier. Vi Instagram, Facebook og Twitter. Alle lenkene er i